چند ماه پیش اصر پاییز خونه تنها بودم و داشتم تلوی نگاه می کرم. هوا کنکم داشت تاریک می شد. رفتم همه این اتاق هتاخها و, و حیاتها رو کردم و دوباره اومدم تلویزون نگاه بعد از مدتی ناخداگاه احساس خوف و ترس کردم در حالی که بارها و بارها من روز و شب و خونه تنها مونده بودم و این اولین باری بود که بیدلیل می ترسدم. احساس میکردم کسی به جز من هم تو خوست و حرکاتم رو زیر نظر داره و مواظر منه. پیش خودم گفتم شاید تنهای باعسه همچین احساسی شده. برای همین زننگ به مامان بابام و پرسیدمشرکه عسی بر میگه. ما هم گفتن ساعت 9ده شب میاد۴ سا ساعتط اون شرایط برام واقعا سخت بود. یا باید سه۴ ساعت تونول سرما، میذرم بیرون یا از دوستان آشتنان هم دعوت میکردم یا خونم بودم پس زنجدم به دوتا پسرم موام و سعی کردم بدون اینکه متوجه ترس من نشم دعوتشون کنم تا بیان گفتم که آهنگ های جدید با بود کردم فیلش مامیرم تا آهنگ بزن خوشبختانه اونه هم قبول کردم ولی 20 الا سی دقیقه طور میکیجید تا اونها ناچاری صدای تلویزیون رو زیاد کردم و سعی کردم خودم رو مشغول نگه دارم ولی رفته رفته احساس ترس خوب من بیشتر می شود صورتم از ترس رو رخ کرده بود پس بعد 20 دقیقه دیگه, دیگه نتونستم بمونه پیش خودم گفتم الانای که برستم چند دقیقه بیگون باشم بهتر این که اینجا تنها باشم رفتم کابچن کلا برداشتم براشتم خوشیدم چراقهای اتاق رو خاموش کردم فقط چراغ حیات روشن داشتم اومدم در حیاتو باز کنم اومدیم بعد بعد سرام و احوالپرسی پرسید جایی میخواستی برید منم برای اینکه متوجه قضیه نشتن گفتم نه میخواستم من بیکم برای امشب میزه تخته تخت آجیل بخرم تا دوره هم خوش باشیم کسان همو هم, هم نذاشتن گفتن فقط نیم ساعت میخونن باشه چون کار واجبی دارن و برم. حالا من مونده بودم که بله نیم ساعت اینا رفتم من میخوام چیکار کنم؟ با هم رفتیم تو خونه، برده حال شدی. کلید نه چرا وزردم روشن نشد رفتیم کلید چراغ و دیگه پذیرایی و خواب و آشپزخونه رو هم زدیم روشن نشد. با نون موبایلش کنترل برق رو هم چک کردیم. درست. بله چند دقیقه تلاش پسرم اون گفت حتما لامپ اتصالی چیزی شده و سوختم چارپای ها بودیم بالا لامپ رو چک کنیم دیدیم لامپ پاس شده و هر لحظه امکان داشت بیفته پایین انگار یکی از لامپ ها رو باز کرده بود لامپ رو سیف کردیم و بشن شد در کمال تمام 5 تا لامپ به داخل خونه شور شده بودن بعد از اینکه که لانکه شدن قضیه رو برای پسر امان کردم. کردم. اونا هم گفتن بهتر امشب تنها نباشید و تا اومدن امان رو با با هم بیرون ماشید با ما ماشین سه ساعتی گشتیم و شام رو هم بیرون خوردیم ولی همش تو ذهنم این سال بود که کی میتون در از 20 یا 30 ثانیه همه این لامپای خونه باز کنه و بعد در بره بعد اینکه مامونو با بام اومدن ما رو تعریف گرم باییمونو زیاد جدی نگرفتن پدرم گفت لامپ رو من شوری کرده بودم و از این حرف که من نترزم چار پنج روز بعد این مازارا پدرم خونه تنها بود و من و مادرم رفته بودیم شهرستان پدرم تعریف میکنه همه چراغ رو خاموش کردم و گرفتم خوابیدم گلوخوش ساعت دو بود که از خواب پریدم. دیدم چراغ اتاق اوتا... خواب روشنه. رفتم پذیرایی دیدم چراغ اونجا روشنه. همه پنجتا لامب خونه روشن شده بود. بابام میگه زیاد جدی نگرفتم. گفتم شاید از بس خسته بودم. یادم رفتم. رو خاموش کردم. و گرفتم خوابیدم. بعد این هم ساعت دوباره با نوری لامب اتاق بیدار شدم. بازم همه لاپو روشن شده بود. این بار رفتم شپخ خوونه یه چاقو براشتم همه کمادای دستویی به همان گشتن ولی کسی نبود اتاق رو هم قفل کردم. اومدم پذیر تلویزون تلویزیون روشن کردم صدا شقطع کردم چراغ هم خاموش کردم مب دراز کشیدم ولی گمور تلویزیون چشمم اون خسته کرده بود. هم خاموش کردم مب دراز کشیده بودم و گمور تلویزیون چشمون دوخته بودم به کلید لام. خب ببینم کی لامپ رو روشن میکنه یک ساعتی منتظر موندم و خبری نشد یه باش یه باش داشت خواب هم میگیرد چشام بسته شد که یه بای دیدم چراغ روشن شد ولی چیزی فورا از مور بلند شدم و رفتم سمت کلید لامپ رو پایین پایی کشم و همشون روشن شدم آن رو چک کردم و دیدم قفله پدرم روشت تا سوش چهار مونده بود و فرا مجران رو به این دوستش تحریف میکنم اونا هم چند تصویه قرآن رو سفارش میکن که بخونم بعد اون شب دیگه این اتفاق نیستم <متصفح>